В рамках підготовки до чергової сесії Смілянської міської ради депутати почали розглядати питання на постійних комісіях щодо сфери Жикигати. Пропонується звільнити декілька комунальних підприємств від сплати частини чистого прибутку, що підлягає сплаті у бюджет громади. Звільняємо всі комунальні підприємства від сплати частини чистого прибутку. Пропонується звільнити СКП комунальник від сплати частини чистого прибутку на 23 третій рік. Такі рішення ми приймаємо кожного року на початку року. Кошти, які підприємство зекономило в 2022 році, тобто не сплатило до бюджету за 9 місяців, це сума 45 тисяч, за них було придбано кілька сіл. Минакоменте планера і КПВРГ вони збиткові, тому сплати немає. Це екстерід, так. На один місяць від сплати прибутку звільнили і СКП «Сміла Теплоенерго», але наголосили, що воно ліквідовується. В цьому місяці вже завершує процедуру ліквідації шляхом реорганізації приєднання до КП «Сміла Комун Теплоенерго», але для січня місяця потрібно звільнити від сплати частини чистого прибутку. Також частково і через ліквідацію СКП «Сміла Теплоенерго» планують внести зміни у статут КП «Сміла Комун Теплоенерго». Відповідно до звернення комунального підприємства вносяться зміни до статуту, а саме пункт 3.2 статуту з наступними кодами видів економічної діяльності. Перше – це виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корки, соломи та рослинних матеріалів для платіння, вантажний автомобільний транспорт, надання послуг з перевезення речей переїзду. Тому що комунальне підприємство іноді надає послуги по перевезенню там, школам, садикам, для того, щоб вони мали право, да, мали право надавати ці послуги, їм потрібно в статут додати коведу. А перший пункт – це в зв'язку з зміною удосконалення котелень, де ставляться котли на твердопаливні на альтернативі, це у нас 12, 6 і 15. Да? Це щоб заготовляли вони код да. Так. А вони будуть да? Ну вони На даний момент вони закупили. Закупляють. Да. І закупляють. І складують. І останнє, ще це другим це. пунктом, внести зміни до статуту Сміла збільшити його статутний капітал на 100 тисяч гривень. У зв'язку з ліквідацією СКП Сміла Теплоенерго, статутний фонд того підприємства сформований, тому ми збільшуємо на 100 тисяч комунальним підприємствам. Це майно, що здавало в оренду СКП «Сміла Теплоенерго», тепер теж передають на КП «Сміла Комун Теплоенерго». Мережі, які здавались в оренду, то, ну, здаються по сьогоднішній момент «Сміла Енерго Пронтранс». Договори будуть перезаключені з КП «Сміла Комун Теплоенерго». Ну, то це вони, оце ці 100 тисяч, що ми збільшуємо чи там більше? Ні це, та не, це все... ні, це все майно, яке в них рахується по бухгалтерії. Складена, проведена апліруси, да, проведена інвентаризація і складені передавання І вони ж будуть продовжувати платити? Канешне, тільки з другому підприємством, з <звук> <звук> <звук> <звук>